Vi har sejlet her i Aarhus den sidste uge, og det har været meget blandet både i vejr og sådan lidt resultater også. Aarhus er et svært sted at sejle, og det havde vi egentlig også godt forberedt os på, og i går der blev det lige lidt spændende. Men det lykkedes heldigvis at få en bryggemedalje med herfra, så det er jo rigtig dejligt. Jeg synes, det har været en stor oplevelse. Jeg synes, det har været... Det fedt, at der har været så mange mennesker nede og interesseret sig for sporten og lært den at kende, hvis man ikke kendte den i forvejen. Øhm, og så helt personligt, så er jeg rigtig, rigtig glad for, for det VM, som Iben og jeg har sejlet. Øh, jeg synes, vi har sejlet super godt ud fra de forudsætninger, vi har fået til stævnet. Hej. Det Og det er jo fedt, at han bakker så meget omkring vores sport. Så ja, det er super fedt, og, ja, at vi får så meget opmærksomhed. Det er, det er vi vildt stolte over i Sejlsport. Jeg var hyggeligt at møde ham. Han er altid frisk og dejlig nem at snakke med. Så, så det var så fint. Jeg er glad for, at han prioriterede at komme forbi ø, AU's båd hernede på, på Aarhus Havn. Det synes jeg var super fint. Det er et rigtig, rigtig vigtigt initiativ for os sportsøvere, at kunne, kunne kombinere, ø, altså at kunne kombinere sporten med ø, uddannelse. Så det synes jeg var rigtig fedt, at han bakker op omkring. Tak fordi I ville stå her. Det er jo derfor arbejde. Jamen, øh, jeg tror vi skal ud og, <laughs> og feste lidt og danse, og, øh, det, er, det er sådan, det har, været, det har været en hård periode, hvor vi har trænet rigtig hårdt, så nu glæder vi os der, til lige at slappe lidt af. Og, ja. øh, det er lige på hårdt. Jeg skal til at skrive bacheloropgaver, så jeg har lige et par dage fri, indtil jeg lige har lidt mere energi i kroppen, og så, så skal jeg i gang. Og jeg glæder mig faktisk, fordi det er en super fed opgave, jeg, jeg skal i gang med.